Hei! Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla puhumme suomen kielen vokaaliharmoniasta. Vokaaliharmonia tarkoittaa, että toiset vokaalit sopivat yhteen paremmin kuin toiset. Aluksi katsomme vokaaliharmoniaa yleensä ja sitten puhumme myös siitä, millainen pääte-sanaan valitaan. Esimerkiksi, miksi emme sano Helsingissä, vaan Helsingissä. Tai miksi juomme kahvia, emme kahviä. Tässä näet suomen kielen vokaalit ja konsonantit. Tällä videolla tarkastelemme vokaaleja, mutta me emme tarvitse ruotsalaista oota. Se on tuo viimeinen vokaali. Muut suomen kielen vokaalit voi jakaa kolmeen ryhmään. Näitä ovat takavokaalit A, O ja U etuvokaalit Ä, Ö ja Y ja neutraalit vokaalit E ja I Katsotaan ensin vokaaleja A, O ja U Tässä näet suomen kielen sanoja, jotka ehkä tiedät jo. Pallo, kukka, laukku ja odottaa. Huomaat ehkä, että näissä on vain saman ryhmän vokaaleja. Katso sitten vokaaleja ää, ja y. Tässä on lisää suomen kielen sanoja. Huomaat, että niissä on vain vokaaleja. Ää, ö ja y, kynä, köyhä, täytyä ja syöttää. Eli suomen kielessä on sanoja, joissa on vain takavokaaleja tai vain etuvokaaleja. Jos näet sanan, jossa vokaalit ovat sekaisin, se ei luultavasti ole suomea. Lisäksi on neutraalit vokaalit, e ja i. Suomen kielessä on myös sanoja, joissa on esimerkiksi vain e ja i. Peili, sieni, leikki. E ja i ovat neutraaleja ja sen takia ne voivat olla yhdessä aan on ja uun kanssa. Samassa sanassa voi olla myös e ja i vokaaleja. E ja i voivat olla yhdessä myös vokaalien ä, ö ja y kanssa. E ja i sopivat molempien ryhmien kanssa. Jos näet sanan, jossa on kaikkia vokaaleja sekaisin, niin kuin työkaveri tai suklaajäätelö, poikaystävä tai Rovaniemi tai Seinäjoki, voit arvata, että silloin kyseessä on yhdyssana, jossa on siis kaksi sanaa yhdessä. Seuraavaksi katsomme, mitä tapahtuu, kun sanaan lisätään pääte. Tässä esimerkki sana espanja. Jos kysymys on esimerkiksi, minkä maalainen tarvitsemme päätteen, on kaksi vaihtoehtoa. A tai ä vaihtoehto, eli takavokaali ja etuvokaali vaihtoehto. Tai jos esimerkiksi kysymys on, että mitä kieltä puhut, tarvitsemme partitiivia. Tai jos haluan kertoa, että asun jossain missä, tarvitsemme taas päätteen, jossa on kaksi vaihtoehtoa. Sanassa Espanja on A. Silloin me tiedämme, mikä ryhmä. On oikea. Okay. Meidän täytyy valita oikea vaihtoehto. Se on siis tuo A-vaihtoehto. Carlos on espanjalainen. Hän asuu Espanjassa ja puhuu Espanjaa. Tässä on toinen esimerkki sana. Meksiko. Ja jälleen meidän täytyy valita, mikä on oikea pääte. Ensin katsomme, onko sanassa A, O tai U. Kyllä, siellä on O. Nyt me tiedämme, minkä päätteen me valitsemme. Maria on meksikolainen. Hän asuu Meksikossa ja hän rakastaa Meksikoa. Seuraava sana on suomalainen kaupunki, Jyväskylä. Ja jälleen meidän täytyy valita, mikä on oikea pääte. Ensin katsomme, onko sanassa A, O tai U. No, ei ole. Sanassa on Y ja Ä. Nyt tiedämme, kumman päätteen valitsen. Jussi on Jyväskyläläinen. Hän asuu Jyväskylässä. Ja hän rakastaa Jyväskylää. Katsotaan vielä yksi esimerkki. Tässä on Suomen pääkaupunki, Helsinki. Ja taas meidän täytyy valita, mikä pääte on oikea. Ensin katsomme, onko sanassa A, O tai U. Sanassa on vain E ja I-vokaaleja, eli vain neutraaleja vokaaleja. Jos sana, sanassa on vain neutraaleja vokaaleja, me valitsemme muodon Helsinkiläinen asuu Helsingissä ja rakastaa Helsinkiä. Kun sanan täytyy lisätä pääte, Sinulla on usein kaksi vaihtoehtoa, esimerkiksi kun kysymys on minkä maalainen. On vaihtoehdot lainen, läinen. Jos sanassa on a, o tai u, käytät versiota lainen, ruotsalainen, japanilainen. Jos sanassa ei ole a, o ja u vokaaleja, silloin käytät muotoa läinen. Venäläinen, hämäläinen, kemiläinen ja viiniläinen. Samalla tavalla, jos sinun täytyy valita, onko missä SSA-loppu vai SSA-loppu. Laukussa ja kaapissa, mutta työssä, jäätelössä, vedessä ja teessä. Samoin myös muiden päätteiden kohdalla. Tässä pääte on LLA tai lla esimerkiksi kun kysymys on kenellä, minulla, opettajalla, mutta hänellä, tytöllä, heillä ja Peterillä. Myös jos haluat tehdä esimerkiksi verbistä kysymyksen, valitset joko päätteen ko. Tai Puhutko suomea? Istunko tähän? Ymmärrätkö minua? Tiedätkö tämän? Teemmekö jotain yhdessä? Tai Itketkö? Katsotaan vielä yhdyssanoja. Eli silloin, jos sinulla on kaksi sanaa yhdessä ja täytyisi valita, kumpi on parempi. Työkaverilla vai työkaverillä? Yhdyssanoissa me katsomme, mikä on se viimeinen sana. Kaveri, kaverilla. Samoin esimerkiksi suklaajäätelö. Syötkö suklaajäätelöä vai suklaajäätelöä? No, suklaajäätelöä sopii paremmin. Eli katsomme Viimeistä sanaa. Ja tässä vielä esimerkki sana Rovaniemi. Ja nyt pitäisi valita asunko rovaniemellä, vai Rovaniemellä. Ja taas me katsomme tuota sanan loppuosaa niemi. Ja koska siellä ei ole A tai O tai U pokaleja, niin me valitsemme muodon Rovaniemellä. Rovaniemi-sanassa myös i muuttuu eeksi. Se on toinen tarina. Toivottavasti tästä videosta oli sinulle apua. Kiva, että katsoit. Moikka!